Яйця, олія, борошно, крупи та інші продукти миколаївські волонтери розвозять та роздають літнім людям. Про можливість отримувати таку волонтерську допомогу дізналась через Сарафани Радіо, говорить миколаївська пенсіонерка Людмила. З першого разу ми попали, і дівчатки одразу приїхали. Ой, дівочки, які продукти хороші. Ой, спасіба їм. І от кожен місяць вони привозять нам. Річка і овсяночка, і булгур, який ми тільки коли-то знали названня, і рис, і манка, ось сколько круп, масло, консерви, печенье, пряники. Розповіла про допомогу пані Людмила сусідці Наталії. Жінка говорить: "Такий продуктовий набір щомісяця це суттєва допомога для її сім'ї. У діда пенсія 1934, а у мене 200. Комуналку оплатити, в аптеку пойти після інсульту, після всього. І що делать далі? Що? Там же на їду не вистачить". Роздають гуманітарну допомогу і мешканцям деяких будинків. Продуктами для допомоги Миколаївцям допомагають різні організації, релігійні в тому числі. Та друзі в Україні і за кордоном, говорить волонтерка Олена Бондаренко. Щомісяця набір отримує близько ста людей. Ми отримуємо такі продуктові набори, ми отримуємо кошти, ми закупаємо. У нас є списки людей, які потребують допомоги, вони в нас зростають. І майже, ну, майже раз в місяць ми реально даємо пайки. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.